No nyt ollaan ilmeisesti suorassa lähetyksessä. Hei tota, oikein hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa joulukuun toiseen Verke live lähetykseen Täällä on nyt tänään teidän kanssa Heikkilauha ja tänään meillä on teemana kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio. Eli käydään vähän läpi tätä meidän syksyllä toteutettua kunnallisen nuorisotyön digitalisaatioselvitystä ja vähän niitä keskeisimpiä tuloksia ja, ja minkälaisia ehkä ajatuksia myös tulevaa kehittämistoimintaa varten siitä voitaisiin saada irti. Ja tosiaan käydään, aloitetaan saman tien. Eli, eli tota, tosiaan me tänä syksynä toteutettiin kunnallisen nuoriston digitalisaatioselvitys. Ja tämä on toteutettu nyt jo viidettä kertaa. Ja tosiaan Me ollaan siis 2013 vuodesta alkaen näitä lähdetty tekemään. Tänä syksynä me tehtiin syys-lokakuussa tämä meidän kysely, joka hyvin laajasti lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin. Tämän selvityksen raportti tosiaan julkaistiin silloin eilen. Ja meidän sivuilta www.verke.org voitte käydä heti tutustumassa, minkälaisia tuloksia tästä on saatu. Ja tosiaan siellä on Noora Lehtonen, joka on meillä tehnyt tämän analyysinkin, niin hänen, hänen tota blogikirjoituksestaan voitte käydä vähän tutustumassa myös ää, hänen, hänen kirjoittamiin näkökulmiin, ja, ja tota, Noora on siitä hyvä juttu, että hän, hän teki meille myös tämän vuoden 2019 selvityksen, eli, eli häntä on pystytty hyödyntämään myös tämän vertailevan analyysin kannalta mahdollisimman tehokkaasti. Ja äh, tosiaan se piti alku vielä mainita, että jos haluatte heittää jotain kysymyksiä, kommentteja tässä matkan varrella, niin laittakaa ihme ne live-chattiin, ja Markus, joka tässä häärii vähän mun taustalla, niin hän sitten tota, vähän nostelee niitä mulle tähän myöskin, niin näen, että jos, jos herättää jotain pohdintoja nämä tulokset. Äh, tosiaan äh, tässä kyselyssä, mikä me lähetettiin kuntiin, niin tähän vastasi kaiken kaikkiaan 907 vastaajaa ympäri Suomen. Ja me saatiin 123 vastausta esihenkilöiltä ja loput oli sitten työntekijöiltä. Eli me oltiin ihan kaivettu kuntien verkkosivuilta äh, yhteistietoja ja, ja sitten tota, laitettu äh, Webropol-kyselytyökalu käyttää niin tämän näitä, näitä, äh, kyselyn äh, niin eri toimijoille. Ja niin kuin tuosta näkyy, vastanneita kuntia oli tämä 227. Edellisen kerran, kun 2019 tehtiin, niin vastanneet kuntia oli pikkasen enemmän. Ehkä tämä korona-aikakin näkyy tässä, mutta, mutta aika hyvä vastaajamäärä ja vastausprosentti saatiin kaiken kaikkiaan tässä näin. Ja niistä kunnista, joista ei vastattu tähän meidän kyselyyn, niin yli 80 prosenttia oli tämmöisiä alle 10 000 asukkaan kuntia. Eli, eli pääasiassa siellä oli tämmöisiä pieniä Ahvenanmaan alueelta olevia kuntia tai vastaavia, ei ehkä välttämättä edes ole nuorisotyöntekijää kunnassa myöskään. Mutta kaiken kaikkiaan ollaan tosi tyytyväisiä tähän vastaajamäärään ja, ja ylipäänsäkin tämä edustavuus, tämä vastaajajoukko, joka meiltäs on, niin, niin aika niin kuin tasaisesti menee myös sen mukaan, että miten eri, maakunna, eri maakunnissa on esimerkiksi tämä niin kuin väestö niin kuin kokonaisuudessaan. Ja tosiaan suhteutettuna esimerkiksi 2019 kyselyyn, niin aika yhdenmukainen se on suhteessa myöskin siihen kunnan kokoon ja muihinkin taustamuuttujiin suhteutettuna. No nämä teemat, mitkä meillä tässä kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2021 selvityksessä oli ja mitä me kysyttiin siinä itse kyselyssä, niin oli nämä viisi kohtaa, eli asenteet, digitaalisuus nuorisotyön käytännöissä, osaaminen, haasteet ja mahdollisuudet ja sitten tämä strateginen suunnittelu ja kehittäminen. Ja minulla on nyt tarkoituksena tässä vajan puolen tunnin aikana käydä lyhyesti näitä kaikkia teemoja, mutta tietysti hirveän syvälle ei päästä, mutta raportista näette sitten vähän tarkemmin, että, että miten, miten näitä on analysoitu myöskin. Mutta asenteista, eli, eli tota, niin kuin kaiken kaikkiaan kun me kysyttiin näistä asenteista tähän digitalisaatioon ja, digitaalisuuteen nuorisotyössä, niin aika myönteinen asenne ylipäänsä on tähän digitalisaatioon ja myöskin myönteinen suhtautuminen siihen, että halutaan olla kartalla nuorten digitaalisista kulttuureista, mutta se mikä jako aika paljon vastaajia oli sitten se, että miten suhtaudutaan tähän digitaalisuuden hyödyntämiseen nuorisotyössä ja myöskin niissä nuorisotyön tavoitteissa. Eli esimerkiksi se, että kun kysyt, tai oli tämmöinen väittämä, että nuorten digitaalinen on nuorten kohtaaminen digiympäristössä on yhtä aitoa kuin kasvokkainen kohtaaminen niin ja se jakoi aika paljon vastaajia, eli puolet suunnilleen oli tämän väittämän kanssa samaa mieltä. Ja tässä ei ole tapahtunut oikeastaan mitään muutosta siihen 2019-kyselyyn, jota me paljon tässä nyt ollaan sit niin kuin vertailtu, koska tämä on ollut myös aikaa, tai se 2019-kysely oli aikainen ennen koronaa, mikä on toisaalta asettaa hyvin hedelmällisen tilanteen tälle vertailevalle selvitykselle. Niin tässä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia, mikä oli ehkä vähän yllättävää, koska olisi ehkä voinut ajatella, että korona-aikana paljon kuitenkin tehty erilaisissa verkkoympäristöissä, mutta se kokemus siitä kohtaamisesta ei ole sit kuitenkaan radikaalisti muuttunut, tai tässä asennetasolla ei valtakunnallisesti näy isoja muutoksia. Ei myöskään näy muutoksia esimerkiksi siinä, että koettaisiko, että nuorten digitaalisen osaamisen vahvistaminen olisi nuorisotyön yksi keskeinen tehtävä. eli tässäkin. Noin puolet oli sitä mieltä, että on, mutta myöskään niin kuin ei ole hirveästi tapahtunut muutoksia siinä, että koetaanko, että työyhteisössä olisi jaettu käsitys siitä, mitä on ylipäänsä digitaalinen nuorisotyö. Eli, eli tavallaan niin kuin nämä asenteet on pysynyt itse asiassa aika samanlaisina, mitä ne oli silloin tota, 2019, eli aika ennen koronaa. No sitten tietysti tämä kiinnostaa aina monia, että mitkä ovat nämä nuorisotyön käytössä olevat digipalvelut ja Kolmen, kolmen kärki on pysynyt samana, eli Instagram, WhatsApp ja Facebook. Niissä on tapahtunut jonkun verran vaihtelua, niin kuin näkyy tuossa tummalla on tämä 2021 ja on sitten tämä 2019. Eli Instagram on noussut nyt äh, tässä niin kuin kahden vuoden aikana ykköseksi hienoisesti suhteessa WhatsAppiin. Mutta selkeästi näkyy jo siitä, kun me 2013 tehtiin tämä meidän ihan ensimmäinen kysely, niin, niin tämä Facebookin kulta-aika, mikä nuorisotyössä näkyy, niin se on jo tai hävinnyt jo tässä niin kuin vuosien varrella, Eli Facebookin käyttö toki on edelleen, on, on edelleen niin kuin suosittua ja yleistä, mutta se on selvästi vähentynyt vuosien varrella. Ää, visuaalisen viestinnän ja, ja viestimisen merkitys on selvästi niin kuin kasvanut, mikä näkyy myös siinä, että paitsi että Instagramin suosi on noussut, niin myös kuvien ja videoiden editointisovellusten käyttö on yleistynyt aika paljon tässä nuorisotyössä. Sitten Teams on tietysti tullut myös osaksi niin kuin nuorisotyöllistä toimintaa, että sitä hyödynnetään etätoiminnoissa esimerkiksi. Ja Discord tietysti, ehkä pienoinen yllätys oli se, että Discord ei kuitenkaan noussut niin merkittäväksi kuin ehkä tässä koronapandemian alkuvaiheessa. Että silloin keväällä 2020 äh, iso osa siirtyi Discordiin tekemään nuorisotyötä, kun, kun oltiin tilanteessa, että oli pakko äh, lopettaa ne fyysiset toiminnot. Mutta nyt kuitenkin niin, niin puhutaan että noin 40 prosentista, jotka käyttää säännöllisesti Discordia nuorisotyössä. Eli onhan se toki niin kuin vakiintunut ää, aika paljonkin. Ää, pelien suosi on pikkasen vähentynyt ja, ja tota, samo YouTube, mutta sit TikTokissa on, on tapahtunut myös suht isoa kasvua tässä kahden vuoden aikana. No missä toiminnoissa sit ylipäänsä käytetään digitaalisuutta. Meillä oli siinä kyselyssä kaksi erilaista näkökulmaa. Toisaalta se, että miten se digitaalisuus näkyy ihan tämmöisissä fyysisissä toiminnoissa tai kasvokkaisissa toiminnoissa, ja sitten miten erilaisissa verkkotoiminnoissa, ehkä perinteisemmissä verkkko toiminnoissa digitaalisuus näkyy. Ja niin kuin aikaisemmissakin kyselyissä, niin kaikkein yleisin tapa digitaalisuuden hyödyntämiselle on nimenomaan tätä yhteydenpitoa ja viestimistä somen tai jonkun verkkoympäristön kautta tai viestipalvelun kautta nuorten kanssa. Ja sitten on yleistä myös tämmöiset keskustelut nuorten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä teemoista. Mutta että tämän korona-aikana, kun katsotaan niitä eri osa-alueita, niin, niin selvästi näkyy tässä meidän kyselyssä se, että, että näissä fyysisissä toiminnoissa digitaalisuuden hyödyntäminen on vähentynyt ja sitten taas verkkotoiminnoissa on lisääntynyt. No tavallaan se tuntuu aika loogiselta. Siihen nähden, että korona on rajoittanut tätä toimintaa, mutta sitten toisaalta, kun me kysyttiin työntekijöiltä, että kuinka säännöllisesti ne on tehnyt kasvokkain työ toimintaa tai järjestänyt toimintaa nuorten kanssa viimeisen kolmen kuukauden aikana, niin 97 prosenttia kuitenkin vastasi vähintään viikoittain. Eli sitä fyysistä toimintaa kuitenkin järjestetään, mutta tämä korona on ehkä vaikuttanut sit siihen, että sitten kuitenkaan niin kuin... Näissä toimintoja, mitä on jouduttu vähän rajoittaa tässä viimeisen kahden vuoden aikana, niin se näkyy myös tässä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Mutta et selvästi kuitenkin on esimerkiksi noussut tämä kahdenkeskisten ohjauskeskustelujen määrä tai yleistynyt, että sitä tarjotaan verkon kautta. Sitten myöskin etäosallistumisen mahdollistaminen, että nyt se on noussut aika paljonkin, että lähes tai yli neljäsosa työntekijöistä vastasi, että ne on, ne on mahdollistanut viimeisen kolmen kuukauden aikana. Eli näissä on tapahtunut selvää nousua. Että tässä on ehkä korona-aikana menty tietyllä tavalla tämmöiseen ehkä perinteisempään verkkonuorisotyölliseen toimintaan. Ja sitten taas tämä, niin kuin sanoin, niin tämä digitaalisuuden hyödyntäminen tämmöisessä muussa kasvokaisessa ja fyysisessä toiminnassa on, on selvästi vähentynyt. No, työntekijöiden käytössä olevassa välineistössä... Ei nyt mitään radikaalia muutosta ole tapahtunut, mutta se näkyy kuitenkin selvästi, että käytännössä kaikilla työntekijöillä on jokin näköinen älypuhelin käytössään suurimmalla osalla on myöskin kannettava ja sitten tämä ehkä näkyy siinä, että tietyllä tavalla se älypuhelin ja sen kameraominaisuus on myös korvanut sen, että digikameroiden määrät, myöskin tablettien määrät on vähentynyt eikä ehkä koetakaan enää niin vahvaa tarvetta niille omassa nuorisotyöllisessä käytössä. Noin osa koki, että se älypuhelin ei vastaa sitä niitä omia niin ammatillisia tarpeitaan. Vähän vajaa viidesosa totesi, että nettiyhteys ei ole riittävän hyvää, eli kaipaisi siihen niin myöskin, että, että olisi paremmat, paremmat yhteydet. Mutta kaiken kaikkiaan näissä välineistössä niin. Vaikutti, että suhtyytyväisiltä tyytyväisiltä ollaan siihen välineistöön. Toki sit niissä haasteissa se jonkun verran nousee, mutta ehkä enemmän itse asiassa esihenkilöiden puolelta. No Sitten tämä osaaminen. Niin, niin tämä ei ollut meillä tänä vuonna ihan niin vahvana painotuksena kuin se oli silloin 2019, mutta tätä kysyttiin monestakin eri näkökulmasta. Ja nyt tämän kahden vuoden aikana niin näyttäisi, että on tapahtunut tietynlaista liukumaa tästä niin kuin heikosta digiosaamisesta tänne tyydyttävän puolelle ja sitten tyydyttävästä ää, liukumaa tänne hyvän ää, puolelle. Eli, eli jonkinnäköistä niin kuin osaamisen kehittymistä koetaan tapahtuneen viimeisen kahden vuoden aikana, mikä näkyy myös näissä palkeissa, kun katsoo tummalla on tämä 2021 ja sitten vaalevihreällä on tämä 2020, 2019. Ja jos katsotaan tarkemmin näitä eri osa-alueita, niin kaikkein vahviten, tai vahvin osaamisalue koetaan olevan tässä media- ja informaatiolukutaidossa, mikä on ollut aikaisemmissakin kyselyissä, ja sitten tämä digitaalinen kommunikaatio ja vuorovaikutus. Ja sitten taas heikoimpana on koettu tämä digitaalisten sisältöjen tuottaminen. Näissä itse asiassa, kun katsotaan sitten nämä kaikki osa-alueet verrataan 2019 vuoteen, niin ainoa missä on itse asiassa tapahtunut muutosta, on tuo laitteiden ja sovellusten hallinta, mikä on toisaalta aika loogista, kun ajatellaan, että korona-aika on myös aiheuttanut sen, että me ollaan jouduttu paljon toteuttamaan toimintaa etänä, Ää, on pitänyt käyttää Teamsia ja pitänyt kokeilla vaikka Discordia ja tavallaan lähdetty testaamaan uusilla, uudenlaisia välineitä. Niin se on aika ymmärrettävää, että se laitteistojen hallintaan liittyvä osaaminen, kohetaan, että siinä on tapahtunut vahvistumista ja vaikka sitä osaamisen monipuolistumista ei näyttäisi tapahtuneen, niin toisaalta kuitenkin se antaa ehkä lisää itseluottamusta ja varmuutta siihen, että on ehkä uskallus lähteä sitten kokeilemaan uuden tyyppisiä toimintamuotoja. Et siinä mielessä on mielestäni tärkeää huomata, että tässä on tapahtunut tai koetaan tapahtuneen osaamisen kehittymistä. Ja sitten kun katsotaan näitä ammatillisen digiosaamisen osa-alueita, eli, eli tavallaan miten ne dig, yleiset digitaidot ja sitten tämmöinen niinku nuoriston ammatillinen osaaminen yhdistyy, niin siinä selvästi koetaan ehkä pikkasen heikompaa osaamista äh, verrattuna niihin yleisiin digitaitoihin, äh, että siellä mennään enemmän sinne niinku hyvän ja tyydyttävän ja erityisesti tyydyttävän ja osittain myös heikonkin puolelle, mutta näissä saavutettavuuskysymyksissä kuitenkin koetaan, suhteellisen hyvä, hyvin niin kuin, tätä omaa osaamista, että, että se on hyvällä tasolla. Mutta sitten ehkä tämmöisessä niin kuin nuorten digiosallisuuden ja vaikuttamisen niin tukemisessa vahvistamisessa ja nuorten digiosaamisen vahvistamisessakin niin selvästi koetaan sellaista tarvetta sille osaamisen kehittämiselle. Mutta tämä on ehkä tärkeä niin kuin, tunnistaa myös se, että Puhutaanko me yleisistä digitaidoista vai puhutaanko me sitten enemmän siitä, että miten ne yleisistä digitaidot ja nuoristojen ammatilliset tavoitteet kohtaa keskenään ja silloin tavalla päästään ehkä vahvemmin myös sinne nuoristojen ammatillisen digiosaamisen puolelle. No nämä merkittävimmät haasteet, mitä meillä oli semmoinen iso lista ja me pyydettiin arvioimaan sitä merkittävyyttä, eli kuinka merkittävänä he kokevat erilaisia haasteita. No, työntekijöillä nämä merkittävimmät haasteet ö, oli näyttäyty selvästi tämä työajan riittämättömyys ja sitten tämä osaamisen puute ja tavoitteiden puute. Ja tämä työajan riittämättömyys oli selkeästi, niin kuin se nousi myös avovastauksissa esiin, ja, ja sitä koetaan riippumatta kunnan koosta, että ei yksinkertaisesti ole aikaa toisaalta kehittää omaa osaamista, toisaalta suunnitella sitä uuden tyyppistä toimintaa ja toisaalta toteuttaa sitä. sitä tota, digitaalista nuorisotyötä. Ja esihenkilöillä sitten taas tämä osaamisen puute nousi vahvi, kaikkein vahvimmin, mutta siellä nousi myös ylipäänsä niin kuin resurssien käyttöön liittyvät asiat, eli toisaalta henkilöstöresurssien puute, taloudellisten resurssien puute, mutta myös sitten tähän välineistöresurssiin tai infraan liittyvät niin kuin puutteet. Mutta toki sielläkin nousee tämä tota tavoitteiden puute, mutta ei niin vahvasti kuin sitten taas työntekijöillä. Mutta avovastauksissa me kysyttiin myös ylipäänsä koronajan vaikutuksista niinku tähän tota, nuorisotyöhön. ja siellä niinku noustaa haastennäkökulmasta se, että ehkä vahvemmin kuin näissä, näissä tota, ää, niin kuin tilastollisissa kysymyksissä niin se, että että kun korona-aikana siirryttiin toteuttamaan toimintaa erilaisissa verkkoympäristöissä, niin ehkä puuttui se suunnitelmallisuus, puuttu se tavoitteellisuus ja sit sitä toimintaa ei ehkä välttämättä kauheasti arvioitu, niin sit siinä vaiheessa, kun koronarajoitukset höllentyivät, niin sit katsottiin, että lopetetaan kaikki ne toiminnot, siirrytään fyysisiin toimintoihin, koska katsottiin, että tämä ei ole ollut riittävän niin kun, laadukasta ja menestyksekästä ja niin edelleen, koska sitä toimintaa ei ole ehkä kauheasti niin kun, suunniteltu eikä arvioitu. Että toisaalta ei ollut myöskään tietoa, että mitä me ollaan tehty ja miksi me ollaan tehty. Et siinä mielessä tämä niin suunnitelmallisuus tai tavoitteiden puutos niin näkyi aika vahvasti tämän niin korona reagoinnissa ja reagoinnissa ja mitä työntekijät vastasivat myös näissä No, Me kysyttiin toisaalta myös esihenkilöitä erikseen kysymyksiä tähän niin strategiseen kehittämiseen ja suunnitteluun liittyen. Ja siellä oli tämä kohta, että miten tämä kunnan nuoristyön kehitys on ollut viimeisen vuoden aikana. Ja ei ehkä nyt kauhean yllättävää, että valtaosalla kuitenkin koki, että, että kaikissa näissä osa-alueissa, mitä me oltiin listattu, niin on tapahtunut jonkinnäköistä parantumista, erityisesti näistä nuorisosuunnattujen digitaalisten palvelujen osalta. Mutta että myös esihenkilöt kokevat, että yhteisön digitaalisessa osaamisessa on tapahtunut kehittymistä. Mutta sitten me mentiin tarkemmin esihenkilöiden kanssa siihen, että minkälaisia toimenpiteitä ne toteuttaa omassa kunnassa siihen toiminnan suunnitteluun liittyen ja siellä niin nousi vahvimmin se, että näistä eri vaihtoehdoista, että työntekijöille varataan toisaalta työaikaa digiosaamisen kehittämiseen, mikä on sinänsä hieno juttu, kolme neljästä sekä työntekijöistä, että esihenkilöstä koke, koki, että ne kaipaa koulutusta digiasioissa, se on tietysti hyvä, että jos esihenkilöt myöskin varaa sitä työaikaa siihen, että on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää sitä omaa ammatillista digiosaamista. Mutta sitten myös niin kun, tärkeää huomioida toi, että, että 72 prosenttia esihenkilöistä totesi, että digitalisaatio on huomioitu nuorisopalveluiden strategiassa tai toimintasuunnitelmassa, mutta toisaalta... Sitten taas joka kolmas äh, esihenkilöstö totesi, että työyhteisössä on asetettu tavoitteet digitaaliselle nuorisotyölle. Eli digitaalisuus näkyy suurimmassa osassa kunnissa, äh, siellä toimintasuunnitelman tai strategian tasolla, mutta sit ei välttämättä niin, että erikseen digitaaliselle nuorisotyölle olisi luotu jonkinnäköiset tavoitteet. Ja tähän mä palaan vielä kohta tarkemmin. Mutta sitten tästä arvioinnista, niin yleisimmät arvioinnin muodot ovat tämä työyhteisökeskustelut, nuorille suunnatut palaute- ja tyytyväisyskeskustelut ja sitten nämä itseä vertaisarvioinnit. Organisaatio asettamiin tunnuslukuja totes vajaa kolmannes, että on asetettu. Ja tässä ehkä kuntakoko näkyy vielä vahvemmin, eli ehkä isomiskunnissa oli asetettu yle, niin kuin yleisemmin näitä tunnuslukuja ää, digitaaliselle nuorisotyölle. No nyt palataan tähän, että miksi niillä tavoitteilla on ylipäänsä merkitystä, niin me, kun me tarkasteltiin niitä vastaajia tai niitä esihenkilöitä, jotka oli ilmoittanut, että on asetettu, aset, on asetettu tavoitteet digitaaliselle nuorisotyölle ja katsottiin sitten niitä vastauksia ihan kuntatasolla, että miten, miten ylipäänsä niissä kunnissa on vastattu, niin havaittiin se, että niissä kunnissa, joissa oli asetettu tai esiihenkilö ilmoitti, että oli asetettu tavoitteet digitaaliselle nuorisotyölle, niin toisaalta koetaan todennäköisesti että työyhteisössä on jaettu ymmärrys siitä, mitä on digitaalinen nuorisotyö. Toisaalta niissä kunnissa tunnistetaan useammin ne digitaalisen nuorisotyön hyödyt, mitä olisi asenne väittämissä. Toisaalta niissä huomioidaan digitaalisuus yleisemmin työntekijöiden työnkuvissa. Niissä kunnissa hyödynnetään nuorisotyön suunnittelun tukena useammin tietoa digitalisaation vaikutuksista. Niissä käytetään enemmän ja monipuolisemmin erilaisia tapoja arvioida digitaalista nuorisotyötä, ja sit niissä kiinnitetään vahvemmin huomiota digitaalisten toimintojen saavutettavuuteen. Eli se ei ole niin välttämättä edes pointti, että onko digitaalisen nuorisotyölle asetettu erilliset tavoitteet vai ei, mutta oleellista olisi keskustella niistä tavoitteista, mitä ylipäänsä digitalisaatio ja digitaalisuus oman kunnan tai oman, nuorisot, oman työyhteisön nuorisotyössä tarkoittaa. Koska selvästi näillä on kuitenkin selkeä yhteys siihen myös, että miten se näkyy siellä rakenteissa ja strategiatasolla, jos näistä tavoitteista on myöskin keskusteltu. No, yhteenvetona niin kuin voidaan todeta, että, että niin kuin tämä meidän selvitys osoittaa, että kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio kyllä etenee. Mutta näissä meidän tuloksissa ei ole niin kuin havaittavissa sitä, että valtakunnallisesti olisi tapahtunut mitään laajalasta digiloikkaa kunnallisessa nuorisotyössä. Se ei tarkoita sitä, etteikö yksittäisissä kunnissa olisi vähän eri tavalla niin tämän, tämän tota koronapandemian aikana tämä niin kehitys vaikuttanut. Eli, eli osa kunnista, jotka on ehkä vaikka lähtötilanteessa ollut vähän niin sanotusti takamatkalta tullut, niin siellä on saatettu ottaa aika isojakin askelia siinä oman, oman kunnan niin digitaalisen, digitaalisuuden hyödyntämisessä. Tai sitten osassa kunnissa jossa on vaikka tehty pitkään, niin välttämättä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta se ei tarkoita sitä, että se digitalisaatio itsessään ei olisi siellä jo edistynytkin varsin pitkälle. Mutta että ehkä se, että tunnistetaan, että tämä ei ole niin kohdellut tämä pandemia niin kaikkia samalla tavalla, että, että selvästi niissä avovastauksissa nousi se, että osa koki, että se oman kunnan ää, toiminta tämän pandemian aikana, kun oltiin erilaisissa verkkoympäristöissä, niin se on ollut lähinnä semmoista selviytymiskamppailua, sitten taas osassa kunnissa koettiin sen niin eräänlaisena mahdollisuutena. Että toisaat ehkä laajemmin työyhteisössä havaittiin se, että minkälaisia mahdollisuuksia vaikka tämä ylipäänsä niin kuin verkko ja sosiaalisen median ympäristö tarjoaa nuorisotyössä. Toisaalta ehkä lähdettiin vahvistamaan sitä omaa osaamista ja kokeilemaan uuden tyyppisiä toimintamalle. Sitä kautta koettu, että tässä on ollut myös monia niin kuin positiivisia kehityskulkuja ja ilmiöitä tämän viimeisen vajaan kahden vuoden aikana. Tämä niinku, silleen niinku yksinkertaisesti, niinku hyvin moniulotteisesti tämä on vaikuttanut. Mutta se ajatus siitä, että nyt korona-aikana olisi joku valtava digiloikka tapahtunut nuorisotyössä, niin, niin sitä väitettä en tavallaan niinku tunnusta. Ja ehkä nimenomaan tämän digiloikka ajatuksella on se, että kuitenkin jos me puhutaan laajemmin digitalisaatiosta, niin se pitäisi näkyä siellä toimintakulttuurissa vahvemmin. Ja semmoista muutosta ei näyttäisi kuitenkaan tapahtuneen, vaikkakin esimerkiksi toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Mutta ehkä niin jatkoajatellen olisikin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että miten me saadaan se digitaalisuus niin kuin vielä läpileikkaavammaksi osaksi niitä nuorisotyön tavoitteita, nuoristyön eri toimintoja ja sitä koko organisaation toimintakulttuuria. Eli se, että kun vaikka lähdetään omassa kunnassa miettiä, että tehdään vaikka seuraavaa toimintasu, seuraavan toimintasuunnitelmaa tai nuorisotyöstrategiaa tai mietitään ylipäänsä, mitä me tehdään nuorisotyössä, minkälaisia tavoitteita me edistetään, niin mietitään myös se, että miten se digitalisaatio siellä vaikuttaa. Ja se ei tarkoita aina sitä, että tarvitsee tehdä digitalisaatiolle tai digitaalisen nuorisotyölle oma erillinen strategia tai suunnitelma, mutta että sitä jaksettaisiin kantaa osana sitä suunnitteluprosessia jotenkin mukana. Että on ainakin joku, joka pitäisi huolta, että se tulisi huomioiduksi osana sitä työyhteisön yhteistä suunnittelua ja kehittämistä. Tosiaan loppuun muistuttaisin sen, kun puhuin tuosta digiosaamisesta niin silloin viime keväänä me julkaistiin tämä digiosaamisen työkalupakki, joka löytyy tuolta osoitteesta digiosaaminen.verke.org. Ja tota, onko noussut Markus kysymyksiä tai kommentteja tässä? Ei ole noussut. niin, ei se mitään. Mutta tosiaan antakaa palautetta, haluatteko lisää Verke ja minkälaisista aiheista, niin tuossa tota, Videotekstilaatikosta löytyy se linkki, mistä voi antaa palautetta. Ja tosiaan, jos teitä kiinnostaa saada vaikka oman kunnan tulokset tai laajemmin oman alueen tulokset tai ylipäätään kiinnostaa tietää, miten tämä koko selvitys on tehty, niin laittakaa ihmeessä vaikka allekirjoittaneelle sähköpostia heikkiätverke.org. Ja seuraavassa verkelivessä ensi viikolla, joka on vuoden viimeinen verkelive, kello 14. Meidän Markus on puhumassa ja siellä aiheena on miten saada oma viesti perille somessa. Mutta tältä erää kiitoksia ja oikein hyvää viikon jatkoa.